Jsem z Prahy. Uh, z Litvínova, z České republiky. Jsem ze Berce. Pocházím z Brna. Uh, jsem z Prahy. Z Českých Budějovic. No, z Kunovic, Uherského hradiště, Morava, Česká republika. Uh, pocházím z Prahy.